دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستی تری شاد مغز جامان وطنی سالم داشته باشید امروز میخوام در مورد اتفاقاتی که در سال 2023 ممکنه در کردستان اتفاق بیفته صحبت بکنم ولی پیش از اینکه که صحبت شروع بکنم از همه دوستان تقاضا دارم اگر برنامه رو دنبال نمی کنن سایت من رو دنبال بکنن توی یوتیوب اگر براشون امکان پذیر هست نظراتی بنویسند و اگر ممکن هست و دوست داشتن لایک بکنن و یا اینکه بازنش بدن واقعیت اینه که مدتی تحت حمله اسپم هستیم اسپم یا همان هرزنامه و مقدار زیادی از تغییب کننده های ما پایین اومده و ویدئو همون به اون شکلی که قبلا دیده میشد دیده نمیشه حال اگر براتون امکان پذیر باشه این حرکت رو انجام بدید این کمک رو به من بکنید بسیار خوشحال خواهم شد و بریم سر اصل موضوع که مسئله سال 2023 و اتفاقاتی که ممکن هست تأثیراتی روی کردستان داشته باشه همونطور که می دونید کردستان کشوری است که تحت اشغال چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه هستش تحولاتی که در ایران و ترکیه اتفاق میفته بسیار سرنوشتساز خواهد بود چرا که قسمت اعظم از جمعیت کورد مقیم این دو کشور هستند در سوریه و عراق تقریبا وضعیت تقریبا به حالت ثبات در اومده و یک قسمت تقریبا مستقل یا فدرال تشکیل شده و با حکومت مرکزی در حال به اصطلاح زدونده سیاسی خودش است ولی در ایران و ترکیه وضعیت به شکل دیگری هست اول از منظر ایران به موضوع نگاه میکنیم ایران کشوری است که در سال گذشته با اعتراضات بسیار از طرف مردم برای حاکمیت ادامه پیدا کرده و اعتراضات بسیار ریشههای رو تجربه کرده در خبرها بود که آیت الله خامنهی از نیروهای خودش از قواه مختلف تقاضا کرده که به صورت رادیکال تری با مخالفان برخورد بکنن و قواه قضایه احکام اعدام پشت سر همین را داده از طرف دیگه یک منبع آگاه در سپاه به یکی از خبرگزاری ها خبر داده بود که سپاه از نیروهای بازنشستی خودش تقاضا کرده که به خدمت بازگردن وضعیت ایران وضعیت بسیار بحرانی هست. حکومت جمهوری اسلامی در این مدتی که بر حکم بوده اختلافات بسیار بسیار ریشهی رو ایجاد کرده که این اختلافات در حالتی ممکن است به تجزیه ایران منجر نشود که دولتی فدرال و دموکرات در ایران حکومت بکنه. واقعیت این است که در ایران در حال حاضر نه نیروهای اپوزیسیون و نه نیروهای داخل حاکمیت در اون قدرت هستند که بخواهند به این اصلاحات و این تغییرات بنیادین یا این انقلاب بنیادین تندر بدند نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی هسته قدرتی رو تشکیل دادند که در انتخابات فرمایشی قدرت رو بین خودشون دست به دست میکنند قدرت مسلمن به دنبال خود ثروت داره و این ثروت هم همچنان قدرت ایجاد میکنه نیروهای مقیم در قدرت جمهوری اسلامی ایران مدت بسیار طولانی هستش که اون انتخابات فرمایشی رو هم بسیار فرمایشی تر کردند و دست به دست شدن قدرت رو بسیار بسیار محدود کردند و این باعث میشه که تمام کسانی که در ایران زندگی میکنن زندگیشون تحت تاثیر یک هسته قدرت متمرکز به دور از واقع بینی قرار بگیره و زندگیشون تحت تاثیر حرکت های اونا قرار بگیره. در چند وقت گذشته اترازات ریشهی به وجود اومد در ایران با قتل محسا امینی یا ژینا امینی و این اعتراضات همچنان ادامه داره. هرچند که بسیار از وسعت و قدرتش پایین آمده ولی به هر حال اعتراضات همچنان بر دوام است و این اعتراضات تا سرنگونی جمهوری اسلامی مطمئنا ادامه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی به احتمال خیلی زیاد سرنگون خواهد شد و دولت جدیدی در ایران حاکمیت رو در دست خواهد گرفت ولی مسئله اساسی در ایران این است که حزبی ترین، سیاسی ترین، با تشکیلات ترین قسمت از جغرافی های ایران کردستان است و کردستان در تمام این مدت تحت ظلم و فشار و سرکوب بیش از حد قرار گرفته حال هر کسی که در ایران حکومت رو در دست بگیره مجبور است که یه به شکلی با کردستان کنار بیاد و این کنار آمدن دو راه بیشتر نداره یا ایران تجزیه خواهد شد و کردستان به سمت حکومت مستقل خواهد رفت یا ایران به سمت حکومت واقعی دموکراتیک و فدرالیزم پیش خواهد رفت و کردستان مثل سایر نقاط دیگهای که تحت ظلم و ستم قرار گرفته در این مدت از استقلال نسبی سیاسی و اقتصادی برخوردار خواهد بود و خواهد توانست بر اساس فرهنگو بر اساس نیازمندی‌های جغرافیایی خودش توسعه پایدار رو در کشور خودش یا در منطقه فدرال خودش پیش بگیره. به حال در سال آینده احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این سرنگونی به تبع خودش اختلافات ریشه‌ای رو که جمهوری اسلامی با اختلافات مذهبی، با اختلافات زبانی، با اختلافات قومی که ایجاد کرده توباعاتش رو خواهیم دید و این تباعات احتمالا ایران رو به سمت یا یک کشور بسیار دموکرات و پیشرفته خواهد برد و یا اینکه به سمت یک کشور تجزیه شده در کشور همسایه ایران ترکیه اتفاقاتی افتاده که هم درس عبرتی برای ایران میتواند باشد و هم اینکه تا تاثیرات بسیار بنیادی بر مسله کرد خواهد داشت در آینده بسیار نزدیک در ترکیه مدت یک سالی هستش که شش حزب عمده مخالف اردوغان پشت یک میز جمع میشن و پروتکل های همکاری و همفکری رو امضا کنند این میتواند درسی باشد برای اپوزیسیون ایرانی که بتوانند پشت یک میز گرد بیایند و پروتکل های همکاری رو امضا بکنند و بتوانند این نقل و انتقال قدرت رو به سمت بسیار کم هزینه تری رو پیش ببرند ولی این حرکت فعلا در اپوزیسیون ایرانی دیده نمیشه حال در سه چهار ماه آینده در کشور همسایه ایران که ترکیه باشه انتخاباتی بر انتخابات ریاست جمهوری برپا خواهد شد. این انتخابات ریاست جمهوری بسیار سرنوشت ساز است. به دلیل اینکه 20 سال حکومت اردوغان بر ترکیه با هزاران زندانی زندانهای بدور از حقوق اولیه زندانیهایی که بر اساس قوانین جاری خود ترکیه هم نباید زندانی بشن، روشنفکرها، روزنامهنگاران و کسانی که در داخل ترکیه فعالیت سیاسی میکنن همراه بوده دولت اردوغان در این مدت همراهان و همفکران و نزدیکان اردوغان اختلاسات بسیار زیاد اقتصادی رو انجام دادن قانونگوریزی های بسیار بسیار ای رو انجام دادن و در تمام این مدت به دلیل وجود حمایت قوه قضایی ترکی از اردوغان امکان بازخواست این حرکت ها و اعتراض به این حرکت ها وجود نداشته در حال حاضر شش عضو اپوزیسیون که در پشت میز همفکری با هم جمع شدند به سمت تعیین نامزد مشترک پیش میرن در هفته گذشته حزب هدپه یا حزب عمده کردی اعلام کرد که ممکن است این حزب هدپه هم یک نامزد رو انتخاب بکنه با نظرسنجی‌هایی که در ترکیه انجام گرفته حزب حاکم ترکیه ادالت و توسعه اردوغان و حزب مهپه که حزب نجات پرست و به اصطلاح تورانیست ترکیه هستش با اتحادی که با هم دیگه دارن احتمالا 30 سی تا 35 سی درصد آرا رو به خود اختصاص خواهند داد نیروهای ششگانه ای که پشت میز مذاکره با هم متحد شدن نیروهای اپوزیسیون هم احتمالا 35 تا 40 درصد آرا رو داشته باشند. و در صورتی که نیروهای کرد یک انتخابات برای انتخابات یک کاندید معرفی بکنن به احتمال 90 درصد انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد در هر حالتی چه انتخابات به مرحله دوم کشیده بشه چه این که قبل از انتخابات احزاب اپوزیسیون یا پوزیسیون کسانی که در قدرت هستند برای رسیدن به همفکری با کردها احتمال خیلی زیاد مجبور هستند که یک سری امتیازات بسیار مهمی رو به بنیادینی رو به ها بدن همینطور که می‌دونید کردها در ترکیه تحت ستم به بسیار شدیدی قرار داشتند و دارن و در حال حاضر هم تعداد زیادی از انتخ... کسانی که انتخاب شدند برای شهرداریها و برای نمایندگی پارلمان در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند. بر حال این انتخابات انتخابات بسیار خشنی خواهد بود. در چند هفته گذشته قتل‌های سیاسی در ترکیه صورت گرفته. اوضاع سیاسی در کشور بسیار متشنج هست و انتقال قدرت از اردغان به سمت مردم به سمت کسانی که به اصطلاح در مخالف اردوغان هستند حرکت مسلمت آمیز و کم خطری نخواهد بود. احتمال جنگ داخلی در ترکیه وجود دارد. احتمال جنگ داخلی رو من در ترکیه بالای پنجاه درصد می بینم. و اگر هم جنگ داخلی در ترکیه صورت نگیره در انتخاباتی که پیش خواهد آمد احتمال زیاد اردوغان شکست خواهد خورد و حکومتی دموکراتیک تر و بسیار دموکراتیک تر از امروز در ترکیه پیاده خواهد شد و احتمال خیلی زیاد حقوق اساسی کورت ها رو به اصطلاح تصویت و تأمین خواهد کرد اگر این اتفاق نیفته اتفاق جنگ داخلی ممکنه اتفاق بیفته و ترکیه رو به سمت تجزیه پیش ببره حال، در سال 2023 اتفاقاتی پیش خواهد آمد که این اتفاقات بسیار بنیادین خواهد بود برای کردها احتمال جنگ داخلی چه در ایران چه در ترکیه بالای 50 درصد است و در هر حالتی این جنگ داخلی با این با این به پیش زمینه و بین پیش فرض باید در نظر گرفته بشه که احزاب کرد و کردها به اصطلاح بسیار تشکیلاتی تر، بسیار سیاسی تر و بسیار به اصطلاح منسجم تر فعالیت میکنند از دیگر اقوام و حال در هر تشنجی که در منطقه اتفاق بیفته در هر کدوم از این کشورهای اتفاق بیفته کورت ها دست بالاتری دارن نستد به اقوام دیگهی که در این جغرافی ها زندگی میکنند حال سال 2023 سالی خواهد بود که احتمال خیلی زیاد کردستان به سمت حکومتی فدرال و دموکراتیک و مستقل پیش خواهد رفت و احتمال اینکه این, که این کردستان مستقل رو در سال 2023 یا 2024 ببینیم بسیار بالا خواهد بود ممنون سپاسگزارم از شما که تا انتهای برنامه برنامه رو دیدید و اگر براتون ممکن است و پسندیدید برنامه رو لایک بکنید و اگر براتون ممکن هست کامنت بنویسید بازنشر بدید و اگر کانال من رو تقییب نمی کنید اگر براتون امکان پذیر هست کانال رو تقییب بکنید به امید این که در فردایی بسیار آزاد و دموکراتیک همدیگر رو از نزدیک ببینیم.